Victor Ciutacu, dezvluire de senzație, cum i-a propus Crin Antonescu să devin parlamentar. listul Victor Ciutacu se înscrie în seria celor care îi aduc aminte episoade din perioada de glorie a defunctului usul. Ciutacu arace înaintea alegerilor parlamentare a fost sunat de liderul PNL, Crin Antonescu care i-a propus se, i-a lea jude Gorceju de cap de list pe locurile PNL. <fie> Într-o perioadă în care pe toi a apucat autodetonatul i autodenunatul selectiv, comitie oarecare merturisire, infinit mai benign decât fuziunile tardive ale vedetelor politice. Eu fac, fiind mi se pare extrem de relevant în actualul context, în care este pe bandrul antaranjamentele Comenzile pentru aresturi, Slechts Condamnări, la care a fost parte cam toată crema clasei politice. Se apropiau alegerile parlamentare din 2012. Usli era deja la guvernare. Cu titlu de provizorat, înaintea viitorului mare triumf electoral care a precedat destrămarea celui mai ambios IDTP proiect politic post revoluionar Mesun Crin Antonescu, singurul de la vârful Usl care nu uita să nite momente cheie, care nici nu avea impresia ce dominau ei PIA electoral doar de detepii ii sunt. I tot singurul care, după ce ai lor, se instalaser confortabil în scaunele puterii inclusiv sau mai ales pe spatele nostru, m-a întrebat dacă vizez vreo pozie de demnitate public. I care, de altfel, în se refuzul meu scurti, zic eu, argumentat. Telefonul era, cumva, o revenire. E un soi de scrisoare, vorbit, de intenie. Fere teama de interceptare? Fere nimic conspirativ? Frustii direct? Acum comunicam la vremea respectivă. Copreedintele usl abordează scurt, citez din memorie, dar stau bine la capitolul sta două puncte betâne, iam îneles atunci refuzul, nu-mi place să insist, dar am o propunere concretă. Avem locurile eligibile jumii jumai, vreau să, eu ofer, din partea PNL, dacă te interesează, unul dintre ele, Jude sigur, primul pe list, nu te interesează costurile de campanie. Tu pui degetul pe el, eu semnez lista. Discuia a fost destul de lung, noul refuz a fost consemnat, două dintre motivele detaliez pentru ce au lecturi cu iureul actual. Pe scurt, argumentele mele au sunat cam la două puncte. Mie îmi place ce fac acum. Voi avea ele ca parlamentar, se furii nici n-am de gând să-mi apuc la betrânelie, Dacă tot s-a întreat în jurul meu, n-am pus botul, respectiv me vezi pe mine soldat credincios, cu tinerii cu victorie fii care se execute fere să crutnească, fere să gândească ordinele de partid slash am convenit, cu amendamentul, ce oferta e valabil până în preziua depunerii listelor la BEC, ce nu ne încurcme, dar rămânem prieteni. Privind retrospectiv pe calendar, era în perioada premertoare primirii atât de discutatelor. Astăzi, zi, ordine de la Bruxelles privind raportarea stadiului marilor procese de corupie și urgentarea finalizărilor într-o condamnurile care aveau să ne transforme în parteneri de încredere al marii familii europene. Pe întreb, acum, acum i-a fi întrebat atunci pe victorii pe crin două puncte. Voi vei închipui ce? dacă aflam oroarea ieram eram formal ustelist, a fi putut să tac din urii să me fac ce plou? Arat Victor Cintacu, pe blogul personal.